Це крило того самого літака. Він впав в 30 метрах від останнього житлового будинку, у катастрофи. В землі утворилась яма в глибиною близько 9 метрів. Взагалі до цього приводу, що можливо, якби не ці люди, то можливо ті вулиці, на яких проживають зараз люди, і тут в тому числі і я і деякі з наших учнів, то можливо б на сьогоднішній день ми б тут не стояли і не. Дякую їх за цей великий потух, що вони зробили для нашого села". Очевидці кажуть, було видно, що екіпаж намагається зробити усе можливе, аби не впасти на території селища. «Розказують, як, вони, як летів самоліт і щоб не впасти на поселок, він за село і там упав. 31 січня 1961 року багатоцільовий Ту-16 під керуванням командира борту підполковника Олега Горнова вилетів з Кульбакінського аеродрому в складі екіпажу шести чоловік. На сьомій хвилині польоту зв'язок з бортом перервався. «На борту літака почалася пожежа, запалав кисневий апарат. Полум'я дуже швидко перекинулося на кабіну пілота і на весь салон, і літак почав поступово втрачати висоту. Командир Горнов наказав екіпажу катапультуватися. Люди відмовились. І тоді він наказав наймолодшому серед членів екіпажу, молодшому лейтенанту Євгенію Гудим, покинути палаюче повітряне судно. Він випрыгнув з парашутом з тією метою, щоб розповісти усім, що власне кажучи, сталося на борту. П'ятеро загинули одразу. Євген Гудим, який стрибнув з парашутом, враховуючи неправильну траєкторію... ...та незначну висоту стрибку, травмувався. Через півтора роки він помер. Вшановувати пам'ять екіпажу для жителів села традиція. «Я вам хочу сказати, що для нас, для нашого села, це, звісно, скажу російською мовою... ...достояння, такий пам'ятник на окраїні села, тому що нашим дітям взагалі зараз дуже... Складно, скажем так, зрозуміти, що ж саме таке є мужність, що є таке любов до людей, що є таке любов до життя. Всі члени екіпажу Горнова поховані у братській могилі на Миколаївському некрополі. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.